הפעם עלינו לסרטט את הגרף של הפונקציה y שווה ל-2 sin-x. בקטע שבין הנקודות, הקטע הסגור לרבות נקודות הקצה, מינוס 2π ופלוס 2π. ובכן, תחילה, נסרטט את הגרף של הפונקציה y שווה ל-sin-x. ולאחר מכן נראה איך הגרף משתנה כאשר הפונקציה מוכפלת ב-2, ונוסף סימן המינוס לפני המשתנה. מבחן אם כן תחילה את הפונקציה sin-x. נסרטט ציר x ואת ציר ה-Y. זאת מערכת הצירים שלנו, אנחנו מעוניינים בקטע שבין מינוס 2 פי לפלוס 2 פי, נניח שהנקודה הזאת היא מינוס 2 פי, והנקודה הזאת תהיה מינוס פי, זו כמובן נקודה 0, והנקודה הזאת בצד החיובי של 2 על ציר ה-y נסמן את 1, ואת הנקודה 2, וזאת תהיה נקודה מינוס 1, וזו הנקודה מינוס 2. נעתיק אתה את הסרטוט כדי שנוכל להשתמש בו בשלבים הבאים, כאשר נשנה את הגרף, בהתאם לפונקציה הנתונה. אוקיי, נסרטט אתה הגר... את הגרף של סינוס x, ובכן, מה קורה כאשר הסינוס שווה ל-0? כאשר הסינוס שווה ל-0, ובסליחה טעות שלי, כאשר x שווה ל-0, סינוס x שווה ל-0, נסרטט בצד את מעגל היחידה לשם התייחסות. מעגל היחידה מציג באופן גרפי את הפונקציות הטריגונומטריות, כך שנוכל לעזר בו כדי לחשב את ערכן של הפונקציות האלה. ובכן, זה ציר ה-X וזה ציר ה-Y. נסרטט את מעגל היחידה. סימולב לב, במקרה זה X מתייחס לזווית. ובכן, זה מעגל היחידה בעל רדיוס של יחידה אחת, כאשר הזווית X שווה ל -0. הסינוס שלה הוא קורדינטת ה-Y, ששווה גם היא e ל-0, סינוס 0 שווה אם כן ל-0, עם סיבוב הרדיוס נגד כיוון השעון, הזווית גדלה וגעה, ואיתה גם הסינוס עד לסינוס πי חלקי 2 ששווה ל-1. נציין את זאת במערכת שלנו, ערך x הוא חלקי 2 וסינוס הזווית 1. נמשיך, סינוס של פי שווה ל-0, סינוס של שלושה פי חלקי 2 שווה ל-1, וסינוס של שני פי מחזיר אותנו שוב ל-0. אם נסרטט את הגרף של הפונקציה, הוא ייראה כך, פחות או יותר, זאת היא צורת הגרף בקטע שבין 0 ל-2π. עלינו לסרטט את הגרף בכיוון השלילי, ובכן, נראה מה קורה נלך בכיוון השלילי. נסובב את הרדיוס עם השעון. כאשר אנחנו מתקדמים בכיוון השלילי, סינוס של מינוס πי חלקי 2 שווה ל-1. בסינוס של מינוס שווה ל-0. נמשיך את הסיבוב עד למינוס 3, 3 פי חלקי 2. סינוס של מינוס 3 פי חלקי 2 שווה ל-1. זו הנקודה, סינוס שווה ל-1. ולבסוף מינוס 2 פי, סינוס של מינוס 2 פי שווה כמו סינוס 2 פי ל-0. ההקומה תראה אם כך, כך יותר. זו צורת הגרף בכיוון השלילי, בקטע שבין 0 2 פי. הגרף שקיבלנו הוא הגרף המוכר לנו. של הפונקציה המחזורי סינוס x. כפי שאנחנו רואים, המקדם של x בפונקציה הזו הוא 1. המחזור של הפונקציה אם כן, 2π חלקי הערך המוחלט של 1 הוא פשוט 2π. נוכל לראות זאת בבירור. גם בגרף של סינוס x. דגם הפונקציה חוזרת לעצמו לאורך כל 2π. ומה היא המפילת של הפונקציה הזאת? טווח הפונקציה מסתרע בין 1 למינוס 1. ההפרש בין ערך המינימום לערך המקסימום של הפונקציה הוא 2, ומחצית מערך זה שווה ל-1. נוכל לחשוב על כך גם בדרך אחרת. טווח הישתנות של הפונקציה בנקודת האמצע לערך ה שלה, המינימלי או המקסימלי, שווה ל-1. נשנה עתה את הפונקציה במעט, ונסרטט את הגרף של הפונקציה y שווה ל-2 sinx. ותחילה את מערכת הצירים. בעצם נעתיק את מערכת הצירים לכאן, מתחת לגרף שסרטטנו. איך ייראה אם כן הגרף של y שווה לשני סינוס x? ואיך ישתנה בהשוואה לגרף של y שווה לשינוס x? למעשה, אכפלנו את הפונקציה ב-2. כך שכל ערך שהפונקציה החדשה תקבל יהיה גדול פי 2. ובכן, 2 כפול 0 שווה ל-0. 2 כפול 1, הערך הפעם הוא 2, 2 כפול 1 שווה ל-2, ו-2 כפול 0, אופס, רגע טעות, 2 כפול 1 שווה ל-2, מתייחס ל-πי חלקי 2, 2 כפול 0 שווה ל-0, 2 כפול מינוס 1 שווה 2 ו-2 כפול 0 שווה ל-0, הגרף יראה אם כן, כך יותר, 0 2 πי זאת צורת הגרף בצד החיובי של ציר ה-X. נתקדם אתה 2 כפול מינוס 1 שווה ל-2. 2 כפול F שווה ל-0. 2 כפול 1 שווה ל-2. ו-2 כפול 0 שווה ל-0. ובכן, בצד השלילי של ציר ה-X הגרף נראה כך בערך. קשה קצת לדייק בסרטוט ידני. אחריון ברור זאת צורת העקומה, פחות יותר. נחשוב, מה קורה כאן? מסתבר שההפרש בין ערך המינימום לערך המקסימום של הפונקציה הגדל פי 2. טווח ההשתנות הכולל של הפונקציה הוא 4, ומחצית ההפרש שווה ל-2. אם כן, מה המפילטודה של הפונקציה? ובכן, המפילטודה היא 2. או אפשר להתייחס לכך גם כי הערך המוחלט, הערך המוחלט הוא 2. וזה גם הגיוני. המפילטודה של סינוס x היא 1, אך הטווח ההשתנות של סינוס x מנקודת האמצע גדול P2, משום שאיכפלנו את הפונקציה ב-2, נחזור אותה לפונקציה, סינוס X, ונשנה אותה בדרך אחרת. ננסה לסרטט את הגרף של סינוס מינוס X. תחילה נעתיק לכאן את המטרה שלנו הפעם היא לסרטט את הגרף של סינוס מינוס X. Y שווה לסינוס מינוס X, לפחות לעתה נוכל להתעלם מהגורם 2. אז נעבור עם כן נשאירות מסינוס x לסינוס מינוס x. ובכן, איך השתנו ערכי הפונקציה במקרה הזה? כאשר x שווה ל0, הפונקציה היא סינוס 0, ששווה ל0. אך מה קורה ככל שערך x גדל? מה קורה כאשר x שווה ל-π חלקי 2? אז עביד שאנחנו מציבים בפונקציה, סינוס מינוס x הופכת להיות שלילית. כאשר x שווה ל-π חלקי 2, אנחנו מחשבים למעשה את הסינוס של מינוס 2. ולמה שווה סינוס של מינוס פי חלקי 2? כפי שנוכל לראות במקרה זה, הסינוס שווה ל-1. וכאשר x שווה ל-π, הסינוס של מינוס π, כפי שאפשר לראות בגרף, שווה ל-0. כאשר x שווה ל 3 חלקי 2, נהלנו למצוא את הסינוס של מינוס 3π של חלקי 2, ל-1. ובאופן דומה, כאשר x שווה ל-2π, הסינוס של מינוס 2π שווה ל-0. שימו לב מה קורה כאשר אנחנו מנסים לסרטט את הגרף בקטע שבין 0 ל 2 סימנו את הנקודות בקצת הזה על פיה נקודות שמסומנות בצד השני של סינוס x. תדמיינו את הצמחים שלקחנו את גרף בצד השני של y בקצת שבע f של מינוס שני פאי. ו'affחנו את המים מולי כמו בתמונה הרגי בצד השני של סינוס x. זה אופנה שבוע מינוס x משנתגר. הפיזיוגן היגרנו קורס את התגרף של סינוס מינוס x בצד השני. כאשר x שווה ל- מינוס חלקי שתיים, סימנו מינוס ויפנה למעשה נוכל לסובב את הגרף סביב ציר ה-y. זה בעצם מה שעשינו זה אתה. סובבנו את הגרף של sinus x ציר ה כדי לקבל את הגרף של sinus מינוס x. סובבנו את הגרף ציר ציר כך שקיבלנו את תמונת הראי שלו. כפי שתוכלו לראות אם תתבוננו בשני הגרפים. כך משתנה הגרף של סינוס x כאשר x הופך למינוס x. אתה נחשוב איך נוכל לשלב את שני הגרפים ולקבל את הגרף של הפונקציה הנתונה עם הגורם 2 לפני הסינוס ומינוס x. נעתיק את מערכת הצירים פעם נוספת וננסה לסרטט את הגרף של הפונקציה הנתונה. נרשום אותה בצבע אחר בכחול. ונסרטט עתה את הגרף של y שווה לשני סינוס מינוס x. ובכן, איך יראה הגרף של הפונקציה הזו? לפי הגרפים שסרטטנו עד כה, אלו טרנפורמציות עלינו לבצע כדי לעבור מהפונקציה המקורית שסרטטנו sinx לפונקציה נתונה y שווה 2 sin-x. נוכל לעשות זאת בשתי דרכים שונות. נוכל לקחת את הפונקציה, -X, הפונקציה -X 2 sinx שקיבלנו די החפלת הפונקציה sinx ב2, כך שהאמפלטות השאלה דלה פי 2, ולסובב את הגרף שלה סביב ציר ה-y כדי לקבל את הגרף של... הוא שני סינוס מינוס x. נראה איך בדיוק אנחנו מסובבים את הגרף, נתבונן תחילה בקטע שבין 0 ל-2π, ונסובב את הגרף בקטע הזה סביב ציר y כך שנקבל אותו כמו בתמונת ראי. מעברו השני של הציר. ובכן, במערכת הצירים שלנו, אם מתחיל בערכי y השליליים, נחזור ל-0 ונעלה ל-arki y חיוביים וחזרה ל-0, הגרף ייראה כך. כל מה שעשינו כדי לעבור משני סינוס X לשני סינוס מינוס X הוא פשוט לסובב את הגרף של שני סינוס X סביב ציר ה-Y. וכדי לקבל את הגרף שני סינוס מינוס X בקטע שבין 0 למינוס 2 פי, עלינו בגרף של שני סינוס X בקטע שבין 0 לשני פי, של שני סינוס מינוס X עולה ואז יורד. ננסה לסרטט את זה קצת מדויקית, יותר. הגרף יורד ויורד ועולה חזרה. ובכן, קיבלנו תמונת ראי של 2 sin x, בקטע שבין 0 2 pi, לראות זאת אם בשני הגרפים, נוכל להתחיל גם עם הפונקציה sin-x, ולעבור ממנה ל-2 sin-x, שימו לב מה קורה במעבר ב-sin-x ל-2 sin-x, כי הצד משתנה הגרף של sin-x במעבר ל-2 sin-x, ובכן, המפילטות הגדלה פי 2, אנחנו מכפילים את sin-x ב-2, גרף שהמפילטות השאלו גדולה פי 2, ושאלה האחרונה למחשבה, איך משתנה המחזור של הפונקציה שתי סינוס מינוס X. בהשוואה למחזור הפונקציה סינוס X. תוכלו לחשוב על כך בשתי דרכים שונות. חשבו על כך בעצמכם לרגע לפני שנתקדם ונראה מהי התשובה לשאלה. ובכן, אפשר לחשוב על כך בשתי דרכים. אפשר להתבונן בגרפים שסרטטנו כאן, או להעזר בנוסחה שאתם מכירים ומבינים, קרוב לוודאי באופן אינטואיטיבי, הנוסחה הקלאסית לחישוב מחזור של פונקציה, שלפיה המחזור הוא פאי. נחלק את שני פאי בערך המוחלט של המקדם, של x, כדי למצוא את המחזור של סינוס מינוס x. ובכן, הערך המוחלט של מינוס 1 הוא 1. היא שני פאי. כלומר, לסינוס מינוס x ולסינוס x יש מחזור זהה. וכפי שרואים בסרטוטים, הפונקציה משלימה את מחזור 1 כל שני פאי. מהו אם כן, השון היא בין שתי הפונקציות, המחזור שלהן זה H, אך שימו לב, הסימן המינוס לפני המשתנה בא ביטוי באופן אחר. אמנם אינו משנה מחזור הפונקציה, הוא משנה את צורת הגרף. ככל שערך הזווית X גדל, סינוס הזווית אינו ערך יובי. כפי שהדבר קורה בפונקציית סינוס X. במקרה זה, ככל שערך X גדל, מאחר שמדובר בסינוס של מינוס X, כלומר בסינוס של זווית שלילית, הסינוס שמתקבלים תחילה שליליים וזה מסביר גם מדוע הגרף של sin-x הוא למעשה השתקפות סביב ציר ה-y של sin-x. הגרפים של sin-x ו-sin-x הם משתרפויות זה של זה. המפילתודה של 2 sin-x זה הולעה פי 2 מזו של sin-x, והמפילתודה של 2 sin-x זה הולעה פי 2 מזו של sin-x.